Оперативна обстановка на півдні та наслідки вихідних Миколаївської області без обстрілів, але із вибухами. У Миколаєві готуються до відключення опалення, відповідне рішення має прийняти виконавчий комітет. Поживні батончики для збройних сил України в Миколаєві волонтери готують швидкий перекус для військових. Оперативна обстановка в зоні відповідальності сил оборони Півдня залишається складною, але контрольованою, повідомляє прес-служба оперативного командування Південь. Ворог посилює тиск вогнем в рамках контрбатарейної боротьби та застосовує авіацію. На Півдні протягом доби тривали обстріли, але їх кількість зменшилась. Раніше фіксувалася понад 90, наразі понад 60. Через обговорення продовження зернової угоди щодо термінів та залучення до неї миколаївських портів, окупанти активізували обстріли з мінометів та ствольної арт акварторій Дніпробузького, Лиману, напрямку Очакова та Куцурубської громади. Хоча минулої доби обстрілів цих територій не зафіксовано. На деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини, де тривають стабілізаційні заходи і розмінування, залишається високим рівень мінної небезпеки. Через відхилення місцевими мешканцями від перевірених маршрутів виходу на неперевірені території для польових робіт, заготівлі дрів, тощо люди підриваються на вибухових пристроях, отримують важкі поранення. Так, цими вихідними у Баштанському районі трактор виїхав на поле, де підірвався на невідомі вибухівці поранення, дістав водій машини, а також депутат обласної ради, власника групи підприємства Юрій Кормишкін. Він був неподалік. Обидва чоловіки перебувають у лікарні. Інформацію щодо цієї події Суспільному підтвердив сам Кормишкін. Теплопостачальні компанії міста готуються до завершення опалювального сезону. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив майор Олександр Сінкевич. Відключення послуги станеться за необхідного температурного режиму. Відповідне рішення прийматиме виконавчий комітет міської ради. У Миколаєві з 20 березня ЦНАП запроваджує окрему електронну чергу для військовослужбовців – 4.5.0. Про це йдеться на сайті міської ради. Таким чином військові за попереднім записом онлайн можуть отримати адміністративні послуги у сфері реєстрації або зняття із зареєстрованого місця проживання. Це стосується також їхніх неповнолітніх дітей. Прийом відбувається за адресою вулиця Інженерна, 1 – це приміщення адміністрації Центрального району. Під час прийому державний реєстратор ідентифікує особ Є дані в документах, що посвідчують особу, електронному талоні та документі, який підтверджує проходження військової служби. Перед доліною, на столі мед, горіхи, сухі яблука, груші, чорнослив, вівсянка. Дівчина розповідає, що з усім цим робитиме. Сухофрукти ми перебираємо, від, відділяємо чорнослив, бо у нас він йде з кісткою. А, відбираємо, якщо там десь щось підсувалось трошки хвостики, ну тобто перебираємо, щоб воно було гарної якості. Горіхи б'ємо, відбираємо теж все обережно. Потім вівсянку перебиваємо на блендері, звичайно, щоб вона була така великими шматочками, відчувалось трошки. Горіхи і сухофрукти ми перебиваємо через м'ясорубку,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 На екскурсію до нашого музею прийшли е, службовці з 79 ї нашої Миколаївської. І ось екскурсовод розповідає їм про цей макет, який е, зробив військовослужбовець із позивним Спартак під час, е, між е, бойовими подіями там, на Донбасі. І вони почали так усміхатися, і екскурсовод питає, чому ви так?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 Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. 19 березня, в останній день змагань, паралімпійська збірна України вибрала перемогу в усіх командних дисциплінах. Миколаївський фехтувальник Олег Науменко у командних змаганнях «Рапіра Оупен» Виборов срібло. Про це повідомили у Національному паралімпійському комітеті України. У Кубку світу з фехтування на візках брали участь спортсмени 26 країн. Це відбіркові змагання до Паралімпіади 2024, і тривали вони з 16 по 19 березня. Від України виступило 13 спортсменів. Загалом Національна паралімпійська збірна, команда України, виборала 6 нагород три срібні та три бронзові. В італійському місті Піза 16 березня фехтувальник з Миколаєва Олег Науменко став бронзовим призером Кубку світу з фехтування на інвалідних візках. Олег Науменко завоював бронзову медаль в рапірі категорія «Б». Спортсмени, які народилися до 2010 року.